Assalamualaikum. Uh, hari ini kita akan lihat kaedah uh, dan cara penggunaan uh, dan sambungan sensor ultrasonik kepada board Wemos ataupun NodeMCU. So mungkin ada antara kita yang telah membaca beberapa artikel Berkenaan dengan board uh, sensor uh, ultrasonik. So sensor ultrasonik digunakan untuk mengukur jarak lah di antara satu objek uh, Dengan uh, board IOT So uh, dia menggunakan kaedah sonar lah uh, ultrasonic Dan uh, board ini kebiasaannya digunakan bersama dengan uh, kit Arduino Cuma masalahnya sekiranya board sensor ini digunakan bersama dengan board IoT uh, Wemos dan juga uh, NodeMCU. Uh, masalah yang timbul adalah uh, kerana board HCSR04 ni menggunakan uh, operating voltage 5V. Manakala board uh, IoT Wemos hanya boleh menerima input voltage Paling tinggi pun toleransi ni adalah 37 volt. Jadi, uh, sekiranya kita cuba menyambung uh, output, iaitu echo kepada pin uh, node MCU, okay? pin input node MCU yang hanya mempunyai toleransi 37 volt, ada kepungkinan uh, besar board IoT tersebut boleh rosak ataupun terbakar uh, disebabkan oleh Voltage yang dikeluarkan oleh HCSR04 ni terlalu tinggi. Okay, 5 volt masuk kepada pin 3 volt. Ada sesetengah uh, laman web yang saya dap, uh, dapati dan lihat di dalam internet. Memberikan cadangan supaya menyambung, okay. Voltan 33 uh, volt ni kepada VCC HCSR04. Iaitu dengan... Memaksa uh, sensor HCSR04 ni menggunakan 3.3V uh, sebagai operating voltage So uh, perkara ini tidak sepatutnya dilakukan kerana uh, mengikut spesifikasi dokumen HCSR04 uh, Ia men jelas menunjukkan bahawa board ini hanya menerima 5V sahaja So bila kita lihat ini adalah spesifikasi dokumen untuk ultrasonic ranging module HC-SR04. Okay operating ataupun working voltage dia adalah 5 volt. Jadi kalau kita force ataupun kita paksa a a buat a IoT a uh, buat sensor ini menerima voltage 3.3 volt, jadi bacaannya akan menjadi tidak stabil. So perkara ini pernah dicuba oleh beberapa uh, pelajar yang saya kenal. Dan mereka telah mencuba dan hasilnya adalah bacaan echo tersebut menjadi tidak stabil. Dan uh, adanya tidak boleh digunakan langsung. So untuk menyelesaikan masalah ni kita kena juga supply 5 volt kepada board ultrasonik. Cuma triknya adalah bagaimana kita nak turunkan voltage 5 volt ini supaya ia menjadi 3 volt. Supaya ia boleh diterima oleh board IoT dan sebenarnya tidak merosakkan board IoT, Wemos ataupun Node MCU. So, uh, ada dua kaedah ataupun dua cara iaitu kita sama ada menggunakan uh, voltage divider ataupun pembahagi voltan untuk menurunkan voltage daripada 5 volt kepada 3.3 volt. Ataupun kita menggunakan uh, logik, ok? Ok, logik shifter. Kita panggil logik shifter. Logik, uh, maaf, uh, bukan logik shifter tapi logik level converter. Untuk convert lah uh, output logik 5 volt kepada 33 volt. Cuma uh, kalau kita guna logic shifter ni mungkin lebih remeh kerana kita kena beli komponen uh, uh, untuk logic shifter. Okay, cara kaedah mudah adalah hanya dengan menggunakan resistor untuk membuat um, voltage divider. So, kaedah basic elektronik menggunakan uh, voltage uh, divider. So, ini merupakan cara kerja ultrasonic sensor. So bila kita lihat ultrasonic sensor ini berfungsi dengan menghantar sonar okey menghantar sonar okey menghantar sonar ultrasound kepada objek ultrasonic uh, kepada objek dan objek ni akan membalikkan uh, bunyi tersebut okey ultrasonic uh, wave tersebut kepada receiver dan receiver ni seterusnya akan menghantar maklumat tersebut melalui pin echo Masuk kepada Board IOT Okay, Wemos ataupun uh, not MCU. So, untuk transmit uh, Board IOT tersebut akan menghantar satu trigger Trigger tersebut akan menghasilkan ultrasonic sound Kena objek, kepada objek Dia akan membalikkan kemula uh, Sound tersebut dan uh, kepada receiver Kemudian kita Dalam uh, bahagian programming Arduino Kita akan buat pengiraan delay Okay, delay So, bila kita berjaya membuat pengiraan delay tu, kita dapat um, mengagak lah uh, jarak objek tersebut berdasarkan delay tersebut. Menggunakan uh, pemala ataupun uh, constant uh, speed of sound. Okay, speed of sound constant. Itu kita boleh nampak dalam source code Arduino lah. Okay, cuma masalahnya pin. Okay? Untuk pin untuk trigger ni, kita boleh guna 3.3V. Tapi bila untuk terima, dia akan keluarkan pin... Uh, pin ah uh, voltage dia 5 volt. Jadi 5 volt ni dia akan boleh merosakkan board Arduino ah uh, sorry dia akan boleh merosakkan board ah uh, Wimos ataupun dia boleh merosakkan juga board uh, not MCU sebab pin not uh, MCU hanya boleh terima maksimum 3.7 volt. So ini saya akan tunjukkan cara menggunakan ah uh, voltage divider lah. Okey, cara menggunakan voltage divider. so First uh, kita akan rotate dahulu Okay, kita akan rotate dahulu uh, sensor ini. Okay, sensor ini menggunakan 5 volt, Jadi, kita sambungkan 5V okay, kepada line merah di sini. Garisan merah. Dan kita akan sambungkan ground. So, and then uh, VCC ini menggunakan 5 volt, Kita sambungkan pada merah. Dan kita akan sambungkan ground. Okay next uh, kita pilih pin untuk trigger So kita boleh pilih pin D5 Ataupun mana-mana pin lah yang mana-mana uh, anda suka lah uh, Ambil lah pin lim, D5 pun boleh untuk trigger Cuma pin echo ni kita kena buat voltage divider So untuk pin echo ni kita kena tarik di sini oh, Tarik di sini masuk ke ke sini Okay untuk, uh, untuk kita proses menjadi voltage divider Okey sekarang kita akan lihat a uh, uh, skematik voltage divider. Okey untuk membina voltage divider memang mudah. Okey. Kita hanya memerlukan a uh, dua resistor. Okey resistor yang pertama kita boleh pilih apa-apa value. Okey apa-apa value, nilai yang rendah dan satu lagi uh, resistor nilai yang tinggi. So dua-dua resistor ni boleh pilih apa-apa value. Cuma syaratnya, resistor value yang rendah ni, uh, kita boleh pilih uh, katakan 1K. Yang kedua ni kita kena pilih double. Okey, double. Lah, ataupun dua kali ganda daripada value resistor yang rendah. Jadi, kalau kita pilih resistor ni 1K, uh, resistor kedua ni mestilah 2K. Okey, 2K. Ataupun bila resistor yang rendah ni kita pilih sebagai 10K, resistor tinggi ni kenalah 20K. Data pun kita pilih revista yang rendah ni 150k Okay Katakan 150k revista rendah Revista tinggi ni kena 300k Okay 300k Okay apa-apa value pun tak kisah Asalkan satu value rendah Satu value tinggi Dan value tinggi ni adalah double Daripada value yang rendah Kemudian kita lihat lagi Value yang tinggi mesti bersambung dengan ground value yang rendah mesti bersambung dengan punca voltan 5 volt. Dan uh, di tengah-tengah ni kita akan sambungkan kepada input pin yang boleh menerima 3.3 volt. Jadi ini merupakan uh, input daripada pin echo dan ini kita akan sambungkan kepada input pin node MCU. So, 5 volt dia akan Bertukar menjadi 33 volt Lepas ia melalui uh, re, uh, Perintang 1K okay, Perintang 1K ni right, uh, okay So nak buat dia mudah uh, Cari satu perintang apa-apa value Sambungkan dia dengan 5 volt, Okay, itu saja dia punya caranya Okay, kita akan cari satu perintang Tak kisah nilai dia apa Asalkan dia mesti bersambung dengan pin echo Okay, bersambung dengan pin echo So, cara mudah Okay, kita ambil ni Okay, 220 Okay Ataupun kita boleh pilih Katakan nak uh, 22K So, untuk 20K kita tak dapat Kita cari 22K lah uh, 22K So uh, Okay 22K ataupun uh, Yang perintang bernilai uh, Sorry Kalau 22K mungkin susah Kita akan cari perintang yang nilai dia 10K Okay, 10K sebab satu lagi perintang mestilah double. Okay, double daripada uh, perintang uh, yang bersambungan ground. Right? Kemudian kita akan pilih lagi satu perintang. Okay, perintang satu lagi mesti double value dia. So, double daripada 10K adalah 20K. So, 20K ni sebab 20K ni susah nak dijumpai. Kita ambil 22K lah. 22K. So, okay, perintang 22K. Okay, kita dah tukar. Kemudian, kita cuba rotate. Hmm, supaya ia bersambung dengan ground. Okay, biru ni ground. Kita sambung ground. Okay, kemudian kita ada di tengah-tengah ni. Kita tarik je kepada pin input yang boleh menerima kepada echo. Okay. Dengan keadaan ini, secara otomatik uh, output 5 volt ni ni direndahkan. Okay, kepada 33 volt. Yang masuk kepada pin input okey pin input D2 okey D2 so D5 akan trigger eh, uh, bot ni akan hantar sonar ultrasonic dan akan menerima balikkan ataupun reflected signal signal tersebut dia dikeluarkan oleh echo masuk ke voltage divider 5 volt diturunkan pada 3.3 volt jadi dengan kaedah ini bot RT kita pun akan selamat daripada bakar lah. Ha, dia boleh terbakar. Kalau volt dia terlalu tinggi masuk kepada uh, uh, board IoT yang tidak boleh menerima 5 volt uh, seperti WMOS ataupun MCU bot tersebut boleh terbakar. Jadi kita selamatkan dengan menggunakan voltage divider inilah. Okay. Okay kita semak belit perintang. Okay value yang sambung dengan echo ataupun 5 volt mestilah value yang rendah 10k dan satu lagi value yang tinggi 22k alright 22k Okay, itu sahaja uh, yang saya nak sampaikan hari inilah. Ah uh, kaedah yang betul, cara dan kaedah yang betul untuk menyambung sensor ultrasonik HC-SR04 kepada board Node MCU dan juga board WeMos. Okay, sebab HC-SR04 uh, memerlukan 5 volt, manakala board ah uh, MCU hanya boleh menerima toleransi input dia 3.3 volt. Servo voltage divider dan kat kaedah, kaedah voltage divider ni hanya digunakan untuk board not MCU, Wemos dan ESP8266 dan ESP32 atau mana-mana board yang hanya menerima toleransi volt 3.3 volt seperti not board Arduino Nano. Untuk bot-bot lain macam uh, bot Arduino biasa, uh, Arduino Mega ke, Arduino Uno ke, ke okay, bot-bot tersebut mempunyai toleransi 5 volt. Jadi kita tak perlu, bina, uh, okay, tak perlu bina voltage divider. Kita tak perlu bina voltage divider. Kita hanya perlu sambung terus saja bot uh, pin echo ni kepada pin uh, input. Kita okay, pin input Arduino. So, diharapkan uh, semuanya jelas uh, kaedah uh, penyambungan ini. So, kalau ada apa-apa lagi cadangan ataupun komen, uh, boleh tulis di ruangan di bawah ini. Dan sekiranya kalau saya ada masa, saya akan buat video untuk uh, uh, jawab persoalan lain, yang lain lagi lah. Okay, setakat ini saja. Sekian. Terima kasih.